سألقي قصيدة بعنوان شعر العجائب وهي خطاب مني للشعر أحادثه وأشكو إليه هم شعر العجائب وهي قصيدة عمودية من بحر الطويل أتنكر يا شعر العجائب ما بيا وتعجأ من حزن توخى فؤادية وتزعم أن الوصل يخمد لوعتي ولم تدر أن الوصل يذكي عذابيا. فوصلي إياك اختراق لمهجتي ووصلك إياي احتراق لذاتيا. أشوقا تناديني إليك ومن أنا لأركب أشواقي فأرقى المعاليا. وأنى لمثلينا التلاقي وهذه طبائعنا تأبى علينا التلاقية فلست بفردوس الخيال مبشرا ولست الى نار الحقيقه داعيا. ابثك شكوى القلب ابثك شكوى القلب لحنا مرتلا فتنشدني لحنا عن القلب نائيا. وارسم اشواكا وصوتا وظلمه فترسم لي غيدا ودفا وساقيا. وافصح عن معنى توهج نوره فتصفح فتفصح عن لفظ يحاكي أحاجيا وتصفو لك الأفراح إن هدني الأسى وتحلو لك الأمداح إن كنت هاجيا بخار بأسباب الفراق خبيرة إذا اختارني ضحر تخيرت ثانيا فيشألو انشقت عليك صراحتي وضقت باشجاني فبرني وشانيا ولا تسالني عن قواف نثرتها فتلك الدواهي انطقتني القوافيا وشر الدواهي وشر الدواهي ان ارى لي امة ترى غيرها يرقى فتبقى كما هي يغرد في اوكارها الجهل ضاحكا وينفل من اقطارها العلم باكيا و من أشواكها الذل يانعا و عن أشواكها العز ذاوية تعض على الدنيا أنا من حسرة و على الدين الحنيف المأقيا فلا هي في الدنيا تشرف عصرها ولا دينها يرضي العصور الزواهية لئن لئن عرف الاجداد للصفر قدره لقد صار للاحفاد خلا مصافيا وهل ترتقي الا الى الصفر امة قد انتشقت عند الخطوب الأمانية اذا خط اهل الف اذا خط اهل الفخر فعلا مضارعا اعدت لهم فعلا يضاهيه ماضيا وتزعم وتزعم يا شعر العجائب أنني وتزعم يا شعر العجائب أنني أزف إلى الموت البطيء فؤادية وأحمل أثقالا إذا ما نبذتها بدت قمتي نورا ودائي دوائيا لك العذر كل العذر فيما تقوله فإنك من فوق السحاب ترانيا وإن حديثا ينكر القلب صدقه لآخر ما تهفو إليه جراحيا فذرني فذرني وأشجاني فإني كما ترى أسير شجون قد ألفت أسير شجون قد ألفت وثاقيا وحسبك من قبل التفرق صرختي أتنكر يا شعر العجائب ما بيا شكرا